Ваше Преосвященство, громада свято храму і Святої Богородиці. Щиро вітає вас тут сьогодні, коли буде відбутися перша молитва українською мовою. Так голова парафіяльної ради Юрій Смаль зустрічає єпископа Хмельницького та Кам'янець-Подільського Павла біля Святопокровського кафедрального собору, де тиждень тому проголосували за перехід до православної церкви України. Перше в історії Святопокровського кафедрального собору, у ньому проводять святкове богослужіння українською, розповів єпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський Павло. І утверди його, його ж вона садила, правиця твоя. За словами хмельничанки Євгене, вона раніше рідко ходила до собору. – Відколи це війна почалася, я знала, це гуский, то я, внула, то я заходила. Ну, я йду до Бога, я не йшла до тих священиків, я до Бога. А зараз буду ходити, це добре, щоб перейшли на Українську, це наш. Хмельничанин Володимир мешкає поруч із собором. Каже, після початку широкомасштабного вторгнення його не відвідував. Це треба було робити, ще як розпався Радянський Союз, вигнати цих всіх московських попів звідси і зробити православну українську церкву, а не чекати 30 років, поки побили цього військового, і ніхто не захистив його. Ціла церква була людей, і ніхто не став на його захист. Василь Караульний каже, що він – один з ініціаторів створення автокофальної церкви у Хмельницькому у 90-х. То, що я дожив до того, що в Хмельницькому українська церква, то в мене сльодина очах. Я вже дожив, що в Хмельницькому українська церква в головному храмі, Дякуючи Богу, хочу дожити до перемоги. Хмельничанка Любов каже, вона переповнена емоціями через те, що у соборі вперше правиться українською. Я сьогодні хочу просто подякувати тому воїну, який минула неділю. Отут завдяки йому ми маємо можливість сьогодні посвятити вербичку у нашому українському храмі. Це історичний дуже момент. Я не знаю, як я цьому синові вдячна, за те, він прямо, пане, не розуміє, що він зробив. За словами голови парафіяльної ради Святопокровського кафедрального собору Юрія Смаля, це богослужіння історичне для Хмельницького. Оскільки кафедральний собор, який будували всі хмельничани, він врешті-решт перейшов під православну церкву України, і це дуже важливо, і це святково. Як розповів Юрій Смаль, документи про перехід Собору до Православної Церкви України подали в п'ятницю 7 квітня. Вони вже знаходяться на реєстрації. Я думаю, що до Великодня всі юридичні процеси встановлення і оформлення юридично статутів, все інше, будуть заформлені. Нам пообіцяли, принаймні, в обласній військовій адміністрації, що воно буде все завершено до Великодня. Ця інвентарізація пройшла тільки в кафедральному соборі, бібліотека, Деякі приміщення просто не вистачає сили. Попередні священнослужителі Святопокровського кафедрального собору не виявили бажання перейти до Православної церкви України, розповів єпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський Павло. Хор, який виконував ці святкові пісні співи богослужіння. Це хор, який багато років тут співає, він залишився з помісною православною церквою. Всі уставні богослужіння, які відбуваються страсного тижня, почнуться в цьому храмі із середи. За словами єпископа Павла, Великодні богослужіння у Святопокровському кафедральному соборі заплановані на вечір 15 квітня та ранок 16 квітня. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.